nich v očích dám se, co se stálo volky z copánky sukně točí jižní slunce splálo kolem jezera pole kvetů nad tím sobka dýmá dole pod sejbou dvou set letů, indiánci dýmá. Cestou, necestou, vrázdím v zemí, v duši klid v očích brach. Doma za pecí, čet jsem o ní, že země jde strach. Zálecký dví dívčí zpívání byla smou, to není málo. Vlasy rozčesáš, si za svítání Vysoký vysokých skrývá, pliána se houpám. stůně krokodýl na mě zývá, tady se nekoupám. Černo v zekmene, dlabe, velikán se dívá. Prase na břehu, tribu hrabe, holčička si zpívá. Že tu načnu ještě jeden ořech kokosový. Pak z něj připiju na tom moře, nad nepohádkový, bohátkový. Dále dívčí zpívání byla s to není málo. Vlasy rozčesáš si za svítání nádherná. Přepíraj prádlo stále, kašně na náměstí. Lidi chudý jsou, vidím ale, hlavně smích a štěstí. Můně omavný, barvy pestrý, oči co se cpětí. Pletla s cizincům, taky mě prý, do duše svou nití. Ve nich oheň v očích, už vím, co se stálo. Tam, kde štěstí a smích jsou v očích, srdce mi zůstalo. Když byla smou, to není málo, vlasy rozčesáš, si zas nádherná, What